Друзі, всім привіт. З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу провести невеличкий майстер-клас, показати вам, як накладати титри в програмі Adobe Premiere. Причому ці титри, тобто можна робити по шаблонам, по скачаним шаблонам, які є на деяких сайтах. Ну і от давайте все по порядку. Зараз я вам все покажу, як це можна робити скачуючи ось такі спеціальні шаблони і змінюючи їх на наш смак. При цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео, підтримати мене можете на Patreon, або придбати один з моїх онлайн-курсів. Є такий ресурс, нещодавно я натрапив на нього, він мені сподобався, називається Mix mixkit.co Заходимо. Тут є різноманітні, як би, різні всякі штуки, відео, музика, звукові ефекти. Дивіться, заходимо в шаблони і в шаблонах обираємо Premiere Pro. Тому що ми зараз будемо шукати титри для програми Adobe Premiere. Отже. Так. І ось тут от ми обираємо ми обираємо нижні третини про Тут у мене просто англійсько-український перехід. Ось нижні третини. Або лаур Thirds, вони ще називаються. І от у нас є деякі шаблони. Дивіться. Значить, ну, можемо обрати там будь-який шаблон, який, який вам подобається. Ну, наприклад, от я хочу підписати себе. І ось мені сподобався, наприклад, ось такий шаблон. Я на нього клацаю. Ось Download Free. Закачка безкоштовна, натискаю «Скачати» і ось він мені скачується. Скачався, відкриваю цей шаблон, ось він у мене є. Значить, розпаковую тут цей zip-файл. Ось я вже його перед цим скачав. І ось ми тут бачимо, спочатку я бачу сам прев'юшка, як він виглядає. І, і ось ми бачимо… З таким розширенням, це файл для програми Допрем'єр. Тепер відкриваємо наш проект в програмі Допрем'єр. Ось, наприклад, я маю такий цей. Я маю ось такий, таке відео, і я хочу це відео протитрувати. Да? Накласти, написати, що ось Сергій Поліщук. Значить, спочатку мені треба цей шаблон, який я скачав, його е, взяти і затягнути в саму програму Adobe Premiere. Значить, е, якщо у вас, наприклад, зараз Workspace, е, ви там знаходитесь в в звичайному, от я зараз закрию панель, ось, в звичайному стандартному робочому просторі, ми заходимо в Windows, відкриваємо Workspace, і тут значить, шукаємо, або не Workspace, а ось тут знаходимо Essential Graphics, тобто ось ми, це віконце нам потрібно відкрити. І так, по вкладочках Windows, Essential Graphics, відкриваємо, і ось у нас відкривається Essential Graphics. Далі, дивіться, тут у мене вже є там, деякі закачані шаблони, тут всякі титри. І от я хочу цей новенький, який я щойно скачав. Я натискаю на ось цей значок внизу з плюсиком. Так, і потрапляю в наші ці, ось мої папочки, Download. І ось мій моя не папка. І ось цей файлік MixKit 311 Mort Mort. це і є мій скачаний шаблончик натискаю open і ось він у мене з'являється ось тут от я його вже закачав лаосет 07 і тепер що я роблю я просто беру його і перетягую на своє відео ставлю зверху на другу доріжку от. Е, дивіться я його поставив але е, Фактично, я його не бачу, тому що, якщо уважно подивитись, ось він у мене тут десь, десь, десь, десь сховався. Це означає, що він просто у мене, ну, великий по розміру і трошки більше вилазить за, скажімо, за межі екрана. Зараз можна це побачити, якщо зробити екран меншим, там 50, ні, а от якщо 25, ось він, короче, у мене цей шаблончик вилазить за межі екрана, тобто ось він там. Ну, тут все дуже просто. Ми виділяємо його, заходимо во вкладку «Effect Controls» і я, перше, що я роблю, я просто зменшую його Scale, і ось він у мене проявляється. Ага, ось таким чином. Ну, тут я можу його позішн визначати, поставити його там вище-нижче. Да. Ну, але головне, що ось він у мене є. Ну, наприклад, я тут його залишу і от він у мене буде... Ось таким чином тут, значить, з'являтися і анімуватися. От. От, бачите? Таким чином. Але мені треба що тепер зробити? Мені просто треба поміняти. Дивіться, що я можу тут поміняти? Ну, по-перше, сам шрифт. В смисі, сам текст. Да, я пишу Сергій Поліщук. Поліщук. Так. Ось тут я написав. Ну, а тут замість ось уже у мене є Сергій Польщук. А далі тут я напишу, ну, наприклад, викладач. Викладач, наприклад, Національний університет, києво могилянська академія. О, ось таким чином. Так, От, викладач наукма. От. Далі дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо По-перше, ми можемо обрати інший там, наприклад, Arial, там, чи будь-який ми можемо обрати сам шрифт. Да? Що там, що там, ну в будь-якому цьому. Далі ми можемо зробити там жирний шрифт, або, або там, звичайний там, Arial Black, можна такий жирний. Можна е, вибрати там інший, просто Arial, да, і тут. Ну, короче, з цим можна погратися. Далі ми можемо розмір його е, там збільшувати, зменшувати, і при ви бачите, що збільшення або зменшення е, самого шрифту йде разом з оцією білою, якби білою смужкою. Ну, і так можемо працювати, в принципі, з кожним, е, ну, з цим надписом, головним, основним надписом, і можемо так само працювати з надписом, який у нас нижче. Значить, розмір міняти, і так само міняти, якщо ми хочемо, тут у нас Arial Bolt. Так само можемо і тут, якщо да, я ще не бачив Arial, можемо теж Arial вибрати, і теж можемо там вибрали, вибрати Bolt. Да. Вот. І те ж саме ми можемо працювати з кольорами. Да? Якщо у нас тут перший колір синій, а він ну, такий блакитний, да? а ми хочемо, ну, наприклад, зробити його жовтим, то от, можна так зробити. Да? А текст другий ми можемо зробити, наприклад, синім. Можемо так. Або зробити однаковий шрифт однакового кольору. Дивимось тут у нас, от, я копіюю верхній. Колір, ну копію його код кольору і теж саме вставляю цей код в нижню частину. От. І от у нас колір цих однаковий, Я да? Ну, ось так, вийшло. Можна зробити якось трошки по нічому, можна отако зробити, ну, наприклад. Да? От. Ну і теж саме можна з білою стрічкою е робити, теж міняти її кольори так начебто з цим розібралися Да все, все зрозуміло міняємо шрифти, кольори і е, все, все що хочемо ми міняємо ну, і положення так само міняємо далі дивіться у нас тут іде така чорна, червона така смуга проходить от. зараз я от. і для того щоб подивитись як як буде анімація відбуватися цього шрифту я пропоную його рендеринг зробити, щоб ця червона лінія прорахувалася, стала зеленою, і тоді у нас буде, буде тоді показувати, ну, в часі можна його подивитися, бо зараз трошки, якщо заплеїти, то воно буде трошки підгальмовувати. Отже, виділяю Sequence і Render Selection. Прораховуємо, робимо рендеринг, небагато часу цей процес займає рендеринг подивимось як воно в реалтаймі тобто як воно буде після того як відрендериться як буде виглядати наш титер тут, тут цікаво що у нас є анімація є ну заанімований скажімо такий шаблон де змін, змінити можна все ж це що завгодно. От мені подобається іноді собі такі. Закачую такі подібні шаблони і з ними працюю. Так, але дивіться. Раз. І в, кінці, і в кінці теж у нас цей. Ну і ще моя порада, наприклад, цей. От бачите, у нас іде анімація. От, і в кінці теж анімовано. Дуже так цікаво вийшло. Е, в таких випадках я ще додаю додаю звуки аудіо всякі ефекти всякі звукові ефекти можна теж качати на різних ресурсах в тому числі до речі і на цьому мікскі тобто ось у нас є тут music ми заходимо тут теж є от sound effects тут є різноманітні різноманітні всякі такі фухі. я в принципі теж звідси всякі такі звучки скачую не знаю, чомусь зараз не це не звучить, зараз я оновлення зроблю. Ага, ну, щось можливо, у мене інтернет підвисає. Ну, як правило вони звучать, тут їх можна виїздити. Ві, ві, да? ну, можна скачати зараз і подивитися. Ага, от. скачав, наприклад, да, і послухати, як це звучить. О, тут у мене є. отакі такі я всякі штуки, так, це я І тепер дивіться, можна вибрати щось для, цього, для свого звуку, щоб його, якби, під Ну, давайте, наприклад, спробуємо ось туди і в кінці підкладемо звичок якийсь. Так. І щось на початку теж можемо підкласти, а так і сюди. Так, де, де Ну, давайте подивимося. -на -на. Так. Тут можна з звуком погратися, поставити там мішерні в кінці такі переходи, щоб плавно запухало. О, е, варіантів може бути безліч тому така історія е, ну що ж друзі сподіваюсь що вам е, стало зрозуміло чи вам сподобався титри тут є е, достатньо великий скажімо, вибір різноманітних е, різно, різноманітних титрів От, ви можете собі м м обирати і використовувати ось лаверс от різні тут всякі їх можна отак от продивлятися навели продивилися да? ось, там, для інстаграмчика для сейсбука є ось такі для роликів. і міняти їхні положення колір там, і так далі подивіться і бачите тут прямо кілька сторінок є і на кожній сторінці є якісь варіанти. А, ну, от, і закачуйте свою програму і робіть те, що вам подобається. Ну що ж. На цьому я буду закінчувати цей урок. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Поставте лайк до цього відео, якщо вам сподобався цей урок. Можете підтримати мене на Patreon одним доларом. Лише і можете обрати один з моїх онлайн-курсів – відеозйомка, відеомонтаж на різних гаджетах, на смартфоні, на комп'ютері, або зйомка на фотоапараті, смартфоні чи відеокамері. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока!